وكيت دي بتاعتي يلا بسم الله يلا اتقول الموضوع كله عباره عن ان احنا مره في خمس سنوات اخر خمس سنوات رحنا مره الساحل وكده فقلنا إيه؟ انتوا يعني زي علتي التانية وكده فقلت اصوروا المك... المكان لما كل انا رحت ونزله هنا وبس خليكم على النقطه كده تلتمية ربعمية دي داخلين في الالفين. 2000 لا لا لا ما تفهموني الغلط ما فيش غلط لحظه انا أم مليون منطقه كله فيديو <تصفيق> فايت وي بسم الله دخلنا بينهس آه بتاع الطيور وتقريبا بيزرعوا هنا العيش عرفنا ازاي بيعمل العيش و هنا شويه العاب يمين وشمال وفوق تحت آه واخويا هنا بيلعب وبيرقص وبييرقص وهو بيلعب وهنا بقى الكاميرا هتقع مني وانا برضو مصير اني اصوره هنبلو يجب بعيد عنكم اه وانا من الممكن ان يكونوا من بتاع ان يكونوا عشان الممكن ان يكونوا من الممكن ان يكونوا من الممكن عشان يكونوا عشان كده ان يكونوا من من الممكن من ايه طاله طاله فيها نفخ فيها ايه ده عملتها منين خلاص لخصت لكم كل في في اربع دقائق عشان ما تقولوش انا المهم اعمل يعني لايك واشترك خلاص عشان لخصت لك رحله 4 في 3 دقائق